Pruga čestitati svima koji su njima sudjelovali, svima koji su ostvarili podršku naših sugređana. Posebno želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su dali povjerenje kandidatkinjama i kandidatima Hrvatske demokratske zajednice i naših partnera. Naš rezultat je jako, jako dobar, pobjednički, naravno, kao što smo i očekivali, kada se pogode ukupni rezultati i na razini županija i gradova i općina, Hrvatska demokratska zajednica će ponovo iz ovih izbora izaći kao stranka koja u petoj godini mandata naše Vlade u budućnosti uduće četiri godine ima i najviše župana i najviše gradonačelnika i najviše općinskih načelnika gdje je razlika dohvatljiva, posebno mi je to drago u primorsko goranskoj županiji gdje po prvi puta, kako ja znam, Župan Komadina nije pobjedio u prvom krugu, već ide u drugi krug i to protiv e, bivšeg ministra turizma i predsjednika odbora za vojnske poslove sabora, Garija Kapelja. Što se tiče gradova, e, također mogu čestitati prije svega e, Ivanu Radiću na sjajnoj uvjedljivoj u prvom krugu u gradu Osiku, gdje on 70% ide kao izraziti favorit u drugim krug, vjerujem da ima već formiranu i većinu u gradskom vjeću. Također četak je Vici Mihanoviću koji je drugi u prvom krugu, tako je bio drugi u prvom krugu prije četiri godine Andru Krstulović opara pa smo onda pobjedili. Daćemo maksimalnu podršku Vici Mihanoviću da pobjedi u Splitu i da HDZ uz Osijek koji će sigurno osvojiti zadržiti Split.